Перед початком сесії селищної ради біля будинку культури збираються люди, які висловлюють занепокоєння ситуацію із закриттям навчально-виховного комплексу в Юлівці. Місцевий мешканець Михайло Дамограй каже, що будівля НВК потребує реконструкції, проте його потрібно зберегти для громади. Вже давним-давно потрібно було провести тепломодернізацію, 200 тисяч гривень виділено з бюджету на проєкт по тепломодернізації. Ще пару років назад зняті кошти з ремонту доріг. На даному етапі нічого, нічого взагалі не зроблено. Але згідно закону України про освіту є пункт 32, розділ 5, де таке рішення може бути прийнято тільки після загаль... сільської місцевості, реорганізації або закриття навчальних закладів може бути здійснено тільки після загального обговорення, якого фактично не було». Мешканець селища Григорівка Ян Куртов розповідає, що приїхав подивитись в очі депутатам селищної ради, які мають наміри закрити заклади первинної медичної допомоги в сусідньому селі Веселянка. «Мені туди дітей вести чи на огляд. Мені займе ну буквально п'ять хвилин. Ілі ж мені доставлять, куди її вберуть вообще ну і в город, і на хортицю. На хортицю це ну зовсім. Це отсюда ну, 50 кілометрів, десь десь приблизно так виходить. Ну це робити? Ціна вопросу 80 тисяч гривень. В наше время зараз депутати собі вибивають премію. 150 тисяч Де логіка? Так от пропозиція наша дуже проста: відмінити. ось Пропозиція наша дуже проста: відмінити всі премії на всю сільську раду, і за рахунок цих коштів ми можемо зробити багато корисних справ. Наприклад, я давно прошу розглянути питання щодо виділення коштів на ставку дитячому тренерові з футболу. Ось дивіться, дітлахи прийшли із батьками, які мріють займатись спортом, а не вештатись вулицями або залипати на гаджетах. Привернути увагу депутатів селищної ради до проблем із розвитком дитячого юнацького спорту, зокрема футболу. Сьогодні прийшло близько двох десятків батьків з дітьми. Нету для них ніякого будущего. Сьогодні немає для них ніякого майбутнього, тим більше для наших селищ. Це Юльївка Запорізька, Григорівка Веселянка. Для діточок ніхто нічого не робить, навіть не намагається робити, а обіцяли під час виборів дуже багато. Ми дуже обурені. Сесію Новоолександрівського селищної ради розпочали із годинним запізненням. На момент виходу в ефір інформаційного випуску було відомо про прийняте рішення про ліквідацію та припинення Юлівського НВК шляхом приєднання до навчально-виховного комплексу Новоолександрівки. За це проголосувало 15 депутатів з 21 зареєстрованого. Рішення за іншими питаннями голова Новоолександрівської селищної ради Олександр Корнієнко пообіцяв прокоментувати журналістам «Суспільно» у розгорнутому вигляді по завершенні роботи сесії. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.